Вітаю вас у парку юрського періоду. Нам доставили новий транспорт для слідкування за нашими звірятами. До вашої уваги танки М6ох, СТБ-1, т 49 і новенькі тільки но з заводу Бофор Стордваген. Для них також були підготовлені спеціальні камуфляжі, які дозволять вам укритися серед динозаврів і слідкувати за ними. Отримай ці камуфляжі безкоштовного грач у звичайних або рейтингових боях з 3 по 8 березня і завдавай найбільшу шкоду в кожному бою. Тобі не треба реєструватися для усіх цей челендж Почнеться автоматично Чим більше дамагу наносиш Тим вище ти просуваєшся у рейтинговій таблиці З 40-го по 31-е місце Ти отримаєш камуфляж на Т49 Гуані А з 30-го по 21-е місце Ти матимеш змогу отримати шкурку на СТБ-1 Спінозавр А з 20-го по 11 місця ти Отримаєш собі вангар Камона EM6 Сйог анкілозавр А за топ-10 ти отримаєш усі ці легендарні камуфляжі Також у мене є можливість розіграти для вас 5 березневих батлпасів, два з яких я розіграю під цим відео, а ще три під наступним, яке увага спойлер, буде про Вагна. Ну а я напевно буду готуватися до прийняття участі у цьому челенджі, щоб спробувати отримати якісь з цих каму собі. Ну а на сьогодні екскурсії по парку скінчилися, і я прощаюся з вами. Проте надіюсь, що не надовго. До побачення у наступному цікавому відео. І ще забув підсумки розіграшу будуть через 2-3 дні. Удачі!